حتى لو انك تبصر تبقي قدامي كثيف لو تعاني من السمنه البنشب بمثابة تجييف لو هو كسار ليش نبغوية مكسره انتوني بيض غربان ما بتكونوا عندي سكره أشرة على واحد يمشي بمويه عكره، جروحكم هالجوله كثيره والدليل وجوكم صفره. Oh yeah. لو ناس نازل متحمس حتى يصد مواشي اعد مني بهذه الجوله ما حد بيطلع ناجي. <تصفيق> انا كسر والف، انشحط عينك تشوف كيف يسمي نفسه ذيب وهو <تصفيق> نازل مع خروف، ما هابك اللعب هنا ما تشوف ما عد في دنيا وقت مغرز السيوف، كلمه تدخلك بطوله تنشحط قبل النزول، لا استحي انزل امامك اصغر من حبه كبسول. إن كان ما دمك ما حتكون أبداً بتقول مجرد الرضح ما لسه ما دق الطبول لو تحاني من السم البيش بمثابة تيش كلام رجيف فمك مصدق خفه لما لما يواجه بدر في جوله يذكر دعوتنا ابد هنا كما ما راح تجي لك مني حمه وبعينه مو شايفني راح يكون مجرد دعمه اللي يرفع ضدنا مايك يجيب وقعته بوته ارسمها لكم بشات كانها حرف من حوطه كسر وثق من نفسه خلى يصحى من ضرر برض ضاني من اسعاجنا برصوها هذاك لما قتل خرم ما كنت تم قريه حمله كنا ما قمه خلى يصمقطع على لوزه البلعوم فجوله تجيب الايد بدر ما بتغمي معي انياب لك ما تصبح فيك كلمساو نازل تعذيب اقطع كفك بمنشار عادي ينزل كسر لحاله لان ذي طبعه غدار هنا ترى من مسوار هنا غبنا تقمار هنا عبيدة من منتو احراب امزح من كتفي مثل اخبار مسكين بظن يدري بطلق عليها بصدري دسهم خالي مثل الحياة تفتقد عمود الفقري حتى لو متعرف تكتب اريك بصدري قصف عشوائي عليكم يجي بري ولا جوي بسويلي رافع راسه تميع بمشي مايل حتى لو انك قبيلي ما بتكون ابن حمايل جوله سهله تعدي انا الهمه ماني شايل يصنع القوه قدامي وبشروالا واقف فاين بعد شجاله راح انشوفك تقعد تبكي بس النحل قربهم جمع حيوانات كني ضد سفينه نحل نقاوده قدامي تحال لي بس ظحوم قالو الخمه جاهم انت ينزلون بالحن محروقة ما بتفوز البنش يجيك مرزوز جيب وولف وكسار قتل اوفر دوز قبل الدمار ارحب واقول يا مرحبا لو كان قائد قوات تمام يخسر منصبه اختباء الجندي الغائب ها هو حضر دقيقه كاني اسمع نباح من مصر مصر يثبت غبائه انا منحاول حاول للسم له بسحب على ربعك كل ما حبيبته ترجع له انسى انك تحرك فيني شعره خطط بدلها خطط فاهم الشفره مالك اقامه مخالف انا راح اسفره لما الجيت واجد تبان من نفرة كذا كلام كثير فعالة ما تنعد على الاصابع تلموني لما اسحب على الساحه واكون متابع ما بقي اي مهان بيت بيت دار دار كذا هنت بزياده الشر اوت تتكسر واحدهم عايط في الانستا والثاني شاد حيله لو حاول يسند خويه بالغلط على باله جوله سهله وانه جدا هيل مكثر ما تصغير حتى بمجهر ما بتبين كل بنشاتكم حافظ مالها داعي اقلبها دوم منو جابكم عن مجال تمسك المايك مو لزوم نسخه امسي سعد بين كل اختاريته لما نزل هذا الجدول. عدكم كان اسوء يوم ولا تعال اللي بعد جوله مننا بينقتل احنا بدايه شهر يعني بدل مو مكتمل شلون تبقى تغني وده هنا راح تتلطش كل ما تحاول تقرب تقابلني بتوت من الاغنيه <تصفيق> يعني شمس والشمس اللي تحرق جدك حيل لما تسال عن كساره راح يقول جدك حيل هذه النهايه لكم ماكم ضدنا حيله ما تتحملوا هذا الحل لان صفكم جد نحيله <تصفيق> <تصفيق> قدامي بتشوف دماء هنا سكرة الموت تنهيكم باختصار جايب لي معك غشيم يعني ذراعك اليمين تراه اللي راح ينكبك تطلعوا منا خسرين مو اسم عالم سمى صقر بالواقع عجاجه موسم من صد بدا وراح يعلن احتجاجه ضدي المعادل المعادله انزل لامثالكم لا مو مصدقني بتلقى العبره باعمالكم سميين صب صب عليكم بصبا الاحمر يبي قايش ولحم بصبا راح يتربى اوعدكم وأنا ما اخلف وعدي صقر ما له اي تراك لي ترى مهدي بمكان اجرام جرام وحلوة اطلعك ديت يا صقر وارتك فيك حرام شطر خطر عليكم مختصر بين البشر النحر لو كنتم عايش صقر بدر ما تشمون النصر قتل بحروف مزوم اطلع اقرب خاصة سكرت الموت جاتكم بدون فاواصل نزين ضدنا اعتبروا هذا اكبر غلط شعرنا استلكا ما ياكل معناها العبر شعرنا استلكا ما ياكل معناها العبا وش فيك مخنوق؟ جايب خويك فزيع وبيطلع مني مشكوك <تصفيق> سامح سام فلوس سام دليفري خام اتك امام الملا واحطك تحت الاقدام جيب ولف وكسره كسره عيون المتابيع الليله ما تنامون الا وانتم يا ابو بدرا نازل معك صقر مو معقوله لو انت من جد صقر بتكون صقر سندوله انتم نازل النجل تندعسو الناس بيقولوا وجيعان الرسكو فاس مان اقدر الق بك عرس انت بالواقع فاست مان لكن وقت المص شوف انا كيف حنا حناخويا صح لكن هذا الراب قيم بعطيكم فرصه تودعون جا وقت الجد يلا ودعوا وقولوا اني خبره في الجد